Avaat puhelimesta YouTuben ja täältä valitset videon ja voit laittaa videon playille. Toisto, nopeus, normaali eli videon päällä kun painat tulee näkyviin kolme pistettä toisto nopeus 0,75, niin video hidastuu ja yle areenassa sama toimii niin, että avaat sen yhteen valitset sen ohjelman Tämä nyt se sama luottomies. Noin. Katso. Nyt mä vähän jännitän, että pitääkö minun ladata appi tähän. Ei. Eli videon alareunassa rattaasta painat nopeus 0,75. Ja puhekuplassa saat ohjelma tekstitykset.